Напівпорожні вулиці та жодної вцілілої будівлі. Це місто Оріхів, котре у восьми кілометрах від лінії фронту. Місцева жителька Тетяна Шкрюба розповідає, в її дев'ятиповерхівці з 71 квартири залишились мешканці лише трьох. В оселях немає світла, води, газу та опалення. каже жінка, дали нам ті газові обогрівати. Горілка, і ж її маленький, такий квадратик обігрівач. Ну так як виходить. Можливо, сльози давлять. – Квартнера велика? – Да, три кімнати. А ми, ми чуємо, кому в кухні, і все в кухні те, що нам треба, а все остальне закрите. Жінка розповідала, що щодня годує покинутих котів та собак. Ми 12 котів у підвалі, ну це тільки ті, ті, що в нашому домі. А тут ж і собачки, ну всі хто є, люди хто є такі дуже. А це здорово. А тут здорово. А тут так. привозять, дякую їм, привозять, із притулка Шанс приїжджають, вони в мене забрали двох котиків, захворівших дуже, забирають собачок. Світлана Боспалько мешкає в Оріхові разом із чоловіком. 5 грудня біля їхнього будинку розірвався ворожий снаряд. Вон прильот був, прильот був прямо під цоколь в кімнаті, вдома. і все злетіло, вікна повибивало. Все стекло полетіло, все це було в три часа ночі. Пані Світлана в момент обстрілу спала навпроти вікна. Каже, дивом залишилась неушкодженою. Побила тоді і будинки сусідів. Не дай Боже, хтось тут йшов, це вижить нереально. Вон, що стовба зробило, стовп, які є, ці куски летіли. От просто що я ж кажу, що воно було ночі». На майже безлюдній вулиці мешкає Михайло Карлов. Чоловік каже, роботи у місті немає, хіба що ремонтувати сусідам дахи або вікна після обстрілів. Одного разу, пригадує чоловік, коли допомагав лагодити Осилю, поруч з його автівкою влучив російський снаряд. «В 15 метрах розірвався снаряд. Вилетіли всі вікна, а це заднє поставив наперед. Так що, якщо кажуть, що на таврі заднє наперед не підходить, не вірте. Все підходить, викруточка, все. Почати. Ну а що робити? Надо з... Без машини важкості. Запальним їздить до Запоріжжя або Комушувахи, розповідає Михайло Карлов. Звідти привозить і необхідні речі для сусідів. Допомагають і волонтери, зазначає чоловік. Бо вони тут залишились один на один зі своїми, так скажемо. Проблемами, саме навіть раді цього і їдемо. Бачимо все, що зруйновано та хочемо ну, якось допомагати. Якось наша місія, мабуть, це запрещено збирати там дуже велику кількість людей. Тому ми ділимо якісь райончики маленькі і невеликими купами також так, пробуємо допомагаємо. Карина Галунова, Артем Грасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.